موسى وهارون في قصر فرعون موسى وهارون تكلموا مع العبرانيين وقالولهم ربي يبيكم تطلعوا من مصر موسى وهارون مشوا باش يقابلوا فرعون ملك مصر وقالوا له الرب الهنا يبينا نعبدوه وباش نعبدوه احنا والشعب لازم نمشوا رحلة مدة ثلاثة ايام في البرية ونعبدوه غادي فرعون غضب وقال يا موسى وهارون اللي تديروا فيه معناه انكم تبعدوا في الشعب على اعمالهم برا انتوياه لعملكم وخلوا الشعب في حاله اني نعرف هذا علاش الشعب بيمشي للبريه باش ما يخدموش لكن اني بنعطيهم اعمال اضافيه يديروها في هذاك الوقت كان العبرانيين يصنعوا في الطوب بروحهم. كانوا يخلطوا الطين بالقش ويبنوا بيه حياش ومباني للحكام المصريين المصريين كانوا يساعدوا في العبرانيين ويعطوا فيهم القش باش يصنعوا الطوب فرعون قال للمصريين ما عادش تعطوهم القش باش العبرانيين يجمعوا القش بروحهم ويقعد العمل مضاعف عليهم وصعب العبرانيين زعلوا من موسى وهارون وقالوا لهم نحسبوكم بتساعدونا لكن بالعكس زادت المعاناة بتاعنا بسببكم موسى كلم الله على المشكلة هذه الله قال له امشي وتكلم تاني مع فرعون ودير قدامه المعجزات اللي اعطيتها فرعون تهز من كلام موسى وقال له من هو إلهك هذا؟ لكي ينطيعها هارون لوح عصا على الأرض فتحولك للفع فرعون نادى السحرة لكي يلوحوا العصيم تحهم ويتحولوا للفع فعط موسى اللي تحولت للفع بلعت العصيم تحهم اللي تحولوا للفعات فرعون قعد في عنادة وما باش يخلي شعب العبرانيين يطلعوا من مصر